اس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 لکھوار سام جرار سا ایک رقبر نے نہلے کون ویا میں دب سجدے قربان ہویا سج گانے نا جی توران پیو قربان تا جن